Konstrukci montoval hradecký montáž. Výroba se prováděla v mostárně tehdejšího u Hradec. Jo? Takže to všechno proběhlo. Ta montáž byla bezproblémová. Tehdy to montoval v republice největší řáb ze strojí Ren Přerov. To byl demak v nosnosti 200 tun. Takže ti chlapi to tehdy provedli vynikajícím způsobem. Žádný problém nebyl. No teď pokud jde o tu demontáž, tak ono to není nic jednoduchého. Ono si, když se dělá demontáž, tak prakticky potom ta konstrukce obch... jde do šrotu. Tady je potřeba to dodržet. Je to složitý, není to nic jednoduchýho, ale je to zajištěný tak, jo, že by to mělo být všechno v pohodě.